بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين حلقة اليوم عن لميس الحديدي والمهدي المنتظر بيقولوا ان لميس الحديدي صنفت اقوى مئة مرأة يعني مئة مرأة هي واحدة منهم هي من أقوى المية يعني كويس فاحنا بنقول لها يا ريت تشوفينا بقي مخرج بما انك قوية بما فيه الكفاية وعندك الحس الاعلامي الشديد عايزين بقي نناقشو موضوع المهدي المنتظر في احد حلقاتك المهمة حتي يصل صوتنا الي الشعب المصري بما انك يعني حريصة علي اقامة الدين. وحريصة على بيان الحقيقة للناس يعني عشان يعرفوا الناس مدى اهمية علامات الساعة الكبرى وقدوم المهدي المنتظر من على ارض مصر اولا المهدي المنتظر له علامات مهمة ومذكورة في القرآن وفي الاحاديث ومذكور في الانجيل ومذكور في التورة كلهم بيؤيدوا نفس المعنى اللي انا اقول لكم عليه دلوقتي باختصار وبإجاز شديد عشان ما تملوش مني اولا انهيار السد العالي احد علامات الساعة الكبرى ويعتبر سد يأجوج ومأجوج في البحث بتاعي وان يأجوج هو الفيضان وان مأجوج هو الجفاف وعايزين نناقشوا بقى الموضوع ده بقى مع لميس الحديدي كده على الشاشة ونشوف رأي العلماء ايه وانا اقول لكم ايه وازاي استخلصت هذه المعلومات وردوا ليكم حق الرد للعلماء انا بتحدى جميع علماء الدين سواء كان مسيحي او مسلم او يهودي في ان يأتي بمثل ما أتيت من علم اولا انا تخصصي جغرافيا وتحديد المواقع الجغرافية العلامات الساعة الكبرى وربنا الحمد لله فتح عليا وأبصرني بما لا يبصره الآخرون وعلمت ما لا يعلمه الآخرون وعلمي ده أنا عايز أوصله للناس وأطرحه عليكو وهتشوفوه وهتشوفوا كمان حاجات حقيقية فأنا طبعا إنهيار السد العالي ده ليه علاجه. ممكن ما ينهارش علينا وممكن نفضل زي ما احنا ونبقى تمام فل لو ادركنا الخطر قبل وقوعه لكن المشكلة ان حدش هيعترف بالمهدي المنتظر الا بعد انهيار السد العالي لو تركنا الامر هكذا خلاص دي اول نقطة تاني نقطة ايه الحل طيب اللي عندك يا استاذ امل عشان نعمله أقول لكم على طريقة واحدة هي دي اللي هتنقذنا كلنا هتنقذ الحكومة وهتنقذ الشعب وتنقذ العالم كله ويعود السلام والامن والامان ده اذا كنتوا بتحبوا الامن والامان والسلام في ربوع الارض واستمرار الحياة الوردية كما هي ممكن ده يحصل بالتنقيب عن دابة الأرض ودابة الأرض دي مذكورة في القرآن في سورة النمل ايه 82 وتمانين حلو اللي عايز يروح يطلع عليها يطلع كويس فهي جت يعني سياق دابة الأرض في تناول قصة بلقيس كمان في هذه الصورة سورة النمل ايضا. وعرش الملك سليمان وكده فطبعا ده وان الناس هل يحييها الله وهي رميم وكده والكفار ومش عارف ايه يعني بتدور احداثها حول البعث من جديد وحول قصة بالقيس وسيدنا سليمان المهم يعني انا بقول لكم باختصار شديد برضو ان الملكة كليوباترا هي التي سوف تكون دبة الأرض عندما يأتي عليها المسيح الحقيقي ويقوم بأحيائها. فانتوا اختاروا إحدى الآيتين اما تختاروا انهيار السد العالي وتقولوا لا احنا مش مصدقينك أمل ونستنى عذاب ربنا وعذاب ربنا ده مش جاي أصلا وانت بتضحك علينا واحنا مستنينه خلاص وجا بقى انهيار السد العالي يبقى انتوا ايه اللي أزيتوا خلاص أما الاختيار الثاني هو النقب ونطلع ملكة, ملكة كيلوباترة اللي هي تبقى دبة الأرض ويأتي عليها المسيح كما تأتي السمكة على الطعم يعني انت شو بتحضر الطعم مش عارف هتطلع أنهي سمكة لكن في طعم معين لما تحطه في الصنارة تبقى طيب انت عارف هتطلع السمكة الفلانية هي دي اللي بتاكل الطعم ده وفي سمكة تانية تاكل الطعم ده فاحنا هنطلع الطعم اللي هو هيجيب السيد المسيح على الملكة كيلوباترا هو يأتي اليها لان هي دي نصه التاني هو بدونها مش هيعرف يشتغل وهي بدونه مش هتصحى تاني يعني شوف ربنا بيجمع ازاي الناس قصة عجيبة وغريبة لكن حقيقية وموجودة في الكيلو سبعين في منطقة الحمام في مكان وصلنا إليه فعلا وهو موجود في الملكة كيلوباترا وعلى إستعداد تام أن أقوم بالحفر بنفسي يعني بدون أي يعني ساغ حد يدفعه من الحكومة مش عايزين فلوس منهم كل الأمر أن هم يصرحوا بالأمر ده ويبقى على الملكة كيلوباترا السلام والأمان. ويبقي السيد المسيح السلام والأمان ساعتها ممكن يعني ايه تطلع الملكة وما ومفيش أي مخاطرة بإذن الله ويبقي كده وصلنا للعصر ايه الذهبي أما انتظارنا بقي للسد العالي ان هو يتم انهياره فدي مشكلة كبرى سوف تواجه مصر وصعبة جدا جدا جدا لان سوف ياتي الطوفان ثم ياتي بعد ذلك الجفاف وذكر الطفاء الطوفان ده فين في في سورة الكهف يعني يجعل الله السد لك يعني مع علامات الساعه الكبرى اللي هو سد ياجوج ومأجوج ونلاقي برضه في إنجيل متى إصحاح أربعه وعشرين إن ال إبن الإنسان اللي هو المهدي المنتظر برضه هو المسيح خلي بالكو يعني ها <hesitation> هيجي ومعاه الطوفان مثل أيام نوح كويس وفي التوراه أشعياء حداشر بيقول يباد لسان مصر اللي هي الدلتا معنى كده هتغرق بالميه وتجف و تجف الأنهار وتيبس فين بقى في أشعياء 19 في العهد القديم سفر أشعياء 19 في العهد القديم هنلاقي بقى إيه الأنهار تجف وتيبس وبعدين يأتي بقى إيه محاميا مخلصا ينقذهم مما هم فيه اللي هو مين المهدي المنتظر بإذن الله فعشان كده لازم الواحد يخلي باله كمان الملكه كليوباترا بقى مذكوره في سفر الرؤيا اصحاح 19 هتلاقي يقول ايه يعني بيتكلموا عن السيد المسيح ان هو ينزل على امرأته وهي لابسه لبس القديسين وبعدين اختم هذه الايه بيقول تلقى اقوال الله الصادقه يعني دي أقوال الله الصادقة يعني مفيهاش أي بقى أي تفسير أو تأويل حاجة صادقة خلاص مفيهاش تأويل ولا تفسير هما بقى بيأولوها المسيحيين بيقولوا امرأته دي معناها الكنيسة مش كل حاجة امرأته تبقى كنيسة هي ممكن شبه العروس كنيسة بالعروس لكن امرأته هي امرأته مش كنيسة ولا حاجة. لكن هم مستغربين ان ازاي يكون للسيد المسيح امراه وهو الاله فهمتوا بقى يعني الاله ممكن يتولد عندهم الاله ممكن ياكل ممكن يشرب لكن مش ممكن يتجوز فهي دي عقيده خاطئه للمسيحيين وتوهونه في الموضوع ده تهنه ما عرفناش احنا رايحين فين ولا جايين مين؟ لكن لا احنا لما نفسر لكم التفسيرات الصحيحه سواء كان في الانجيل او في التوراه او في القران هنوصل لنتائج ايجابيه وهتنقذنا من احنا نحن فيه الان لان احنا دلوقتي على شفح حفره من الماء بقى مش من نار الماء دي تتحول الى نار لينا وعذاب لينا خصوصا لو انهيار السد العالي ده عارفين خلف السد امام السد العالي دلوقتي في بحيرة ناصر منسوب البحيرة كام مية وتمانين متر فاضل اتنين متر وتوصل لمنسوب مية اتنين وتمانين ومية تلاتة وتمانين تطلع المية فوق السد في مفيد السد العالي بقى يعني تطلع في المفيد بتاعه المية الزايدة تطلع في المفيد ده ودي ما حصلتش ابدا خلال الأعوام الماضية ممكن تحصل هذا العام تعبر المياه الجزء العلوي يعني اللي هو المفيض السد العالي نفسه بقى اللي هو بيتجه إلى النيل بعد كده يعني من غير البوابات بتاعته هيركب فوق السد برضه زي عملية أثيوبيا كده اللي هو الممر الأوسط لأ في ممر على اليسار او على اليمين الله اعلم مش عارف مكانه تحديدا فين بالظبط لكن هو في في جسم السد حاجه كده تعدي المايه بقى من فوقيها وتنزل الناحيه الثانيه ودي لسه ما حصلتش بس ممكن تحصل لنا كانذار اول من عند ربنا بيقول لكم خلي بالكم السد ده هيقع فعايزين تستنوا العلامه دي المصيره للجدل نستنذرها ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونرجو من لميس الحديدي ان تهتم بهذا البحث وتتعاون معنا تليفوني زيرو اتناشر